مرحبا مرحبا يا إلهي أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبنا وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار اللي صار، نعطي صبرا، نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا مرحب, مرحب يا هلال اهلا اهلا كيف الحال قد غبنا وإليك اشتقنا وانتهى انتهى بعضك صار اللي صار نعطيه صبراً. ما <تصفيق>